بابا كلمه السيد عامر صاحب جلاله على اقليم يطيب لي ان ارحب بكم بكل الفعاليات الحاضره معنا اليوم في هذا اللقاء الذي يندرج في اطار تعزيز روح التواصل والتقاليد في برامج مختلف الفعاليات المحليه والاقليميه والجهويه والتفاعل الايجابي والانخراط الاكيد في تنزيل مختلف البرامج الوطنيه الهادفه الى يعني انعاش من الاقتصاديه والاجتماعيه والاقتصاديه والبريه وخاصه من تلك التي تسند فيها الشباب وذلك وتمكنهم في من خلال مساهمة في حفلة الفضاء تواصل مع شباب الإقليم وتمكينهم عبر مختلف الوسائل المتاحة للاستفادة من خدمات الاستماع والتوجيه والمواقف، واطلاعهم على منظومة ريادة أعمال وتطوير المقاومة للدعم والحكومة على الصعيد الوطني والجهوي، وتشجيعهم على إحداث مقاولات لإنشاء التشغيل الذاتي، وذلك في أفق استهداف هذه الشريحة من المجتمع التي اعتبرتها تقارب مذكرات نمو جديد. الذي تم تقديمه مؤخرا بمحضره صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده رافعه حقيقيه لخلق الثروات والمناصب الشهر وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنميه الترابيه. ولعل خير ما نستهل به اللقاء الذي يكتسي اهميه بالغه مختصه من خطاب صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده بمناسبه افتتاح الدورة الاولى من السنه التشريعيه الثانيه من ولايه التشريعيه العاشره يوم الجمعه 13 اكتوبر 2017 حيث قال جلالته: واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل، فان معالجه اوضاعهم تحتاج لابتكار مبادرات ومشاريع ملموسه تحرر طاقتهم وتوقفهم الشغل والدخل القار، وتضمن لهم الاستقرار، وتمكنهم من المساهمه البناءة في تنمية الوطن. هذا كلام صاحب الجلالة. ومن هذا المنطلق، وتنفيذ من توجيهات الملكيه الساميه التي دعت الى ضروره تغير سياسه للشباب نقوم بالاساس على تكوين وتقويه القدرات ودعم مبادرات الفرديه والتشغيل الذاتي وتعزيز الحس المقاولاتي لديهم لقد أضحى المبادره الوطنيه للتنميه المبادر البشريه احدى البرامج المتميزه لادماج الشباب في السيروات التنميه المحليه والوطنيه ونموذجا للتنميه المندمج ورفاق الاستهداف الامثل جعل هذه الفئه المجتمعيه في طليعه اهتمامات برامج المبادره الوطنيه للتنميه المبادر البشريه التي حرصت على استثمار تلك القدرات والطاقات الإبداعية التي يتوفر على الشباب في تنشيط وتعزيز الدور الاقتصادية وتحقيق التنمية المحلية المنشودة. وفي هذا السياق، والتزاما منا أيها السادة الكرام، التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصبه الله وأيده، إن المجهودات المديرة الإقليمية لإعمار الشباب في التنمية المستدامة كان لافتا، ذلك من خلال اتخاذ نشر إقليمي للتنمية البشرية لعدة إجراءات تمت على خصوص تقوية برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماع للشباب. والحد من الفوضى الاجتماعيه والترابيه لحيث تم خلق فضاءات الابتكار الاجتماعي مخصصه للشباب، منصه الشباب بكل من مدينتي العرائش والقصر الكبير، وتعزيزها هذه المنصه المتنقيه للادماج الاقتصادي لشباب العالم القروي، ذلك في اطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب الذي تتراوح اعمارهم ما بين 18 و45 سنه، اذ ستشكل هذه المنصات ملتقى للتفاعل بين مختلف الآليات معتمده في مجالهم الشباب كما تمثل اجابه واقعيه لانتظارات هذه الفئه فيما يخص استقبال والاستماع التوجيه والتكوين وتقويه القدرات والتمويل والتشجيع على احداث مقابلات ذاتيه والملوشة الى المعلومه على اعتبار انها ستضم كافه المتدخلين وخاصه الممثلين عن وكاله الانعاش التشغيل والكفاءات مع التكنولوجيا التطبيقيه والتدريب المدير الاقليمي للشغل بادماج ممثل كليه متعه التخصصات وممثل عن لقد أصبح لزاما علينا اليوم كفاعلين في تدبير الشأن العام وشركاء سياسيين في تنسيق السياسات العمومية أن نتناسق مع رؤى صاحب الجهاد نصره الله وأيده حول قضايا الشباب والتشغيل التي أضحت إحدى أهم الأولويات لرفع تحديات المشهد الشريحة المجتمعية في سوق الشغل وتوسيع وتقديم مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد هنا يكمن دورنا كفاعلين مؤسساتيين في تشجيع وتوجيه المبادره الخاصه وجعل رياده الاعمال اكثر جاذبيه ومواكبه المقاولات الناشئه نحو الانشطه المنتجه وادماجها داخل في الانتاجي المحلي، وذلك في مسعى تشجيع البحث عن بدائل لانعاش الشغل التجاري في دينامية التنميه التي تعرفها البلاد والتفاعل مع قضايا الشغل والتشغيل حيث قال جلالته واننا نتطلع ان يقوم هذا المخطط الذي سأتابع مع الحكومه وكل فيه شباب المؤهل حامل المشاريع منتمين لمختلف الفئات الاجتماعيه من الحصول على قروض منقيه لاطلاق مشاريعهم وتقديم الدعم لهم لضمان اكبر نسبه من النجاح. هذا من ضمن صاحب الجامعه. وفي الاخير اجدد الشكر للساده الحاضرين واتمنى ان نجعل من هذه المناسبه نصح في المجتمع الاطلاع على مختلف السبل والاليات الفاعله في مجال رياده الاعمال ودعم المبادرات الفرديه للتشغيل الذاتي. وتسهيل الاندماج الاقتصادي للاشخاص حابين يشتغلوا في المشاريع ونشر فكر المقاولات للتعاونيات وتمكينها من مواكبه التقنيه وتقريبها من مصادر التمويل والارتقاء بها الى مصادر المقاولات المنتجه والمبتكره. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلدنا وشبابنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.